بھائی بھی یہ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے بھائی آپ کام کر رہے ہیں جی السلام علیکم جی بھائی وعلیکم السلام بتائیں کہ یہ انسان ایسی چیزوں میں کیسے انوالو ہو جاتا ہے گھر والی ٹینشن ہوتی ہے کوئی مشوق چھوڑ کے چلی جاتی ہے کوئی یعنی کے اور کوئی وجوہات ہوتی ہے نہیں کوئی وجوہات نہیں ہر دی اپنی اپنی فیلنگ اپنی اپنی ٹینشن نہیں کسی کے اندر کوئی چاہیے قسمت کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ سگریٹ پی لے یعنی کہ ٹیکا لگا میری بات کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس نے لگایا یا اس نے لگایا کہتے ہیں کہ دوست لگا دیتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں گا کھانا کھا لو آپ کی مرضی ہوگی کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے نہیں یہ بھی تو کہاوت ہے کہ جیسا دیش ویسا بیس یعنی کہ سیاح دی کھانے نہ کہ کھوتے تھے کھانے اگو نہ لنگو پیچھو نہ لنگو تو پولیس کھانے لنگو وہ پچھوں لت مار دیں کہاوت سیاحوں کی میں تعین دس پہ کہ بھائی انسان اپنی مرضی نا لگتا ہے کوئی کسی نہیں لا نشے بندہ کہنا کہ میں نشے کے یار دوست نے لایا ہے جنا چکر ان اپنی اندر نہیں جا دی ان جگر کوئی نہیں ہاتھ لا جتنے بھی میں نے دیکھے آج تک وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نام کا کچھ ان کو مشوق کی وجہ سے کر لیتے ہیں کوئی کوئی کہتا ہے کہ میرا اچھا روزگار نہیں تھا یہ کر لیا میں نے کچھ کے پیچھے لگا ہے کہتا کہ ہے ایک کوئی اپنی مرضی یہ سیگریٹ ہی آپ میں کتنے مرتبہ لگا دیتے دو مرتبہ نہیں وہ دو مرتبہ کا یعنی کا کتنا کو خرچ آ جائے تین سو روپیہ دو مرتبہ ہاں روزگار کا یہ سلسلہ ہے بوتلیں وغیرہ گتا وغیرہ جی سر میں تو نہیں کرتا پہلے بھی کیا ہوا نہیں پیتا ہوں نشہ جو پاؤڈر ہے نا پہلے میں پاؤڈر پیتا تھا ٹھیک ہے مجھے گھر والوں نے سب نے کہا کہ یار یہ چھوڑ دو بری چیز ہے علاج کروا لیا علاج نہیں کروایا تھا میں نے خود گھر ہی چھوڑا صرف پانچ 6 دن ہوتے ہیں اوزار ہوتا ہے انسان سو نہیں سکتا کتکتاڑیاں ہوتی ہیں جسم میں یعنی کہ وہ پاؤڈر کی وجہ سے ہاں کام کے قابل نہیں رہتا لیکن میں نے برداشت کیا دو تین دن ٹھیک ہے پانچ دن جیسے جیسے کہ بڑھتا گیا دن میں تندرست ہوتا گیا پھر وہ آپ ہیوی ڈوز لیتے تھے کم ڈوز لیتے تھے بہت زیادہ ڈوز تھا بہت زیادہ نشہ کرتا تھا دن میں آٹھ دس مرتبہ میں انجیکشن لگاتا تھا اتنا وہ خرچہ ڈیلی کا تقریباً ہزار دو ہزار پچیس اتنا کما لیتے تھے یا چوری چکاری کر کے یہ مالشیا کا کام ہے یہ میں کرتا ہوں میں نے چھوڑ دیا ہے مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں یہ آپ نے چھوڑ دیا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یعنی کہ اب آپ کا اتنا گزارا جی جی آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں میں نے اسی لیے شادی نہیں کی کہ کسی کی بیٹی کی زندگی ساتھ ایک عورت موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے یہ کام السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ نے بھی یہ کام کرتے ہیں نہیں میں لگاتی لگاتی ہوں ڈیلی کا ایک کیا ایک دن کا بی بی کہہ رہی ہے کہ ایک دن کا پندرہ سو روپے خرچہ آتا ہے تو پندرہ سو روپے پھر آپ کا گزر بسر روزی روٹی کہاں سے ہوتی ہے سدا کرانی آپ کے پیچھے بچے شوہر کچھ نہیں ہے میرا میاں فہوت ہویا ہے دو بچے نے او مدرسے نے پھر وہ جب وہ بھی فہوت ہویا چھے بھائی نے وہ اپنے اپنے رنالے نے بلالا جی آپ کا جو مکان شکان پیچھے سوسر سوسرالب اور کچھ نہیں سب کچھ ہے شکر ہے وہ سما لگتا پھر یہ نہیں کہ آپ کو یہ کبھی ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ دوں بچے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پھر یہ نہیں کہ کبھی دماغ میں نہیں ہے کہہ تو نہیں ہے بھائی سارا کچھ ہی آتا ہے تو پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈیلی کا پندرہ سو روپئے ناظرین پندرہ سو روپئے آج کے دور میں پندرہ سو کے حساب سے پینتیس سے چالیس ہزار روپے جو اس یہ بی بی کے باکول چالیس ہزار روپے کا ایک مہینے کا نشہ ہوتا ہے تو میری سمجھ سے تو بالا آتا رہا ٹھیک ہے